اهلا وسهلا بيكم بحلقه جديده من حلقات قناتكم تقنيات عالميه من وجهه نظر عراقيه. الجهاز اللي جبنا لكم اليوم هو اضافه مهمه لسلسله الاجهزه الذكيه من شركه سونوف. هذا الجهاز هو عباره عن سويتش ثنائي ذكي. طبعا سونوف عندها السويتشات الثنائيه والثلاثيه والاحاديه الذكيه اللي احنا حاجين عنها سابقا ضمن المجموعه مالتها. لكن هذا السويتش يمتاز عن ذيش السويتشات انه يحتوي على شاشه. الشاشه هاي مالته بها عده مواصفات تخلي المنظومه مالتنا تكون متكامله وتقدم خدمات افضل. طبعا راح نجيها للشرح بالتفصيل شنو تحتوي الشاشه عمليا ورا ما عندنا بالصالح. لكن اول شيء نحب انه نشوفكم المظهر الخارجي للسويتش الثنائي هذا هو. يجي طبعا بشكل مربع مثل الاجهزه كلها تنشد على البوكسات النظاميه مالتنا. الثيكنس مالتها جدا معقول، يعني هذا الجزء يكون داخل البوكس وهذا هو الجزء الظاهر بيفه جماليه يجي لونه اسود طبعا فقط مائل الى الرصاصي. طبعا الفولتيه مالته اللي يشتغل عليها اعتيادي 220 عندنا بالعراق، لكن هو كجهاز هو يتقبل العمل من 100 الى 220. يعني حتى كان اذا في دوله اخرى تستخدم نظام ال 110 فهو ما في مشكله، كذلك التردد 50 و60 هرتز شغاله عليه. السويتش هو ثنائي يعني به مثل السويتشات الثنائيه الستاندر اللي موجوده على السونوف، كل وحده به تتحمل 2 امبير والمجموع الاجمالي للحمل مالتها 4 امبير. طبعا هاي ملاحظه مهمه ما تخص بس هذا السويتش، احنا كل السويتشات اللي تجي من سونوف سواء احادي او ثنائي او ثلاثي الاجمالي مالتها يعني مجموع الاحمال لازم ما يتجاوز الأربع امبير فاذا كانت ثنائيه فهي 2 امبير لكل نقطه، اذا كانت ثلاثيه اذا انت مشغل نقطه واحدة او نقطتين فكل وحده بهن تتحمل 2 امبير، لكن اذا مشغلهن ثلاثتهن لازم ما يتجاوز الحمل 4 امبير، طبعا 4 امبير بمفهوم الاناره هي فرد تيار جدا عالي لكن تستدعي ان ننبه الناس الها يعني حتى يعرفون حجم الاحمال. يعني مو مثلا يحط ماطورات عليها آه، ثلاث ماطورات ويريدها تشتغل لا اكيد ما راح تشتغل هاي هي. هي مخصصه للاناره آه، ايا كان نوعها. آه، نرجع الى الديفايز مالتنا آه، طبعا يشتغل على الواي فاي مثل بقيه الاجهزه وشرحنا المظهر الخارجي مالته. آه، هسه آه، خلينا نتجه الى الجهاز نفسه ونشوف العمل مالته. قبل ما نتجه الى الجهاز نتمنى من عندكم ان تساندون قناتنا من خلال بس المتابعه لما شاء الله عدد المتابعين هوايه ويتفرجوها لكن احنا نل من عندكم الاشتراك بالقناه يعني احيانا عندنا بعض الفيديوهات تتجاوز ال الف مشاهده لكن عدد المشتركين مهم بالنسبه لنا حتى نقدر نوصل الى شريحه اكبر من المجتمع لان كل ما زاد العدد كل ما اصبح موضوع التواصل مع الـ الـ الـ الناس بخصوص هالموضوع هذا اسهل وممكن نشر ثقافه الاجهزه السمارت بالعراق اللي هسه حاليا بدت عندنا تنتشر بشكل كبير. بدون تاخير خلينا نتوجه الى الموقع العملي ونشوف الجهاز شلون يشتغل. هذا المنتج الجديد من سونوف الان اس بانل اللي هو عباره عن سويش ثنائي لكن يحتوي على شاشه تتيح لنا بعض المعلومات اللي راح نوضحها هسه حاليا السويتش طبعا بخطين فهنا نحن عندنا ربطناه بالصاله وربطنا عليه نوعين من الاناره سميناها يلو وايت نسبه الى لون الاناره مالتنا فهذا هسه السويتش الاول طفينا الاناره الصفراء وهذا طفينا الاناره البيضاء هسه اثنينات المطفيه ورجعنا وشغلناهن السويتش هذا يفرق عن السويتش الثنائي مال إنه إنه اللمس ميكانيكية يعني تحس بيها مو مجرد كباسيتف يعني مو بس لمس وإنما أكو إحساس ميكانيكي باللمسة وأكو بعض الناس طبعا تفضل هذا الموضوع يعني تريد إنه أكو فد نوع من السويتش كأنه الحقيقي اللي تضغط عليه الشاشة الرئيسية اللي عندنا هنانا هاي المعلومات المتاحة بيها متاح بيها معلومة حرارة الجو في المنطقة اللي انت بيها هاي طبعا تسيدها من الموبايل يعني إحنا قلنا بغداد فهو حسب الانواع الجوية من البغداد ينطينا درجة الحرارة الحالية وينطينا العظمى والدنيا لهذا اليوم زائدا وضع الجو هل هو غائم ممطر عاصف ينطيكيها ايضا بشكل رسم لطيف الفقره المهمه الاخرى هي درجه حراره المكان اللي شديتها به، بما انه السويتش يحتوي على سنسر للحراره فهو راح يعطيك درجه حراره المكان اللي رابطه بيه، احنا هنا عندنا الصاله فحاليا درجه الحراره عندنا بالصاله 28 ودرجه الحراره الجو برا 13. اضافه الى معلومات عن الساعه والتاريخ يعطيك اياها مثل ما موجوده بالشاشه. هاي بالصفحه الاولى لان هو عباره عن عده صفحات تقدر تقلب بيناتهم. شنو اهميه درجه الحراره اللي عرضنا اياها؟ يعني من اهم الفروقات اللي بينه وبين السويش العادي انه انت تقدر تنظم السبلت اللي بهاي الغرفه اللي انت بيها وفق ما انت تريده، يعني تقول له اذا درجه حراره الصاله حاليا مثلا 27 خلي السبلت يشتغل اوتوماتيك، طبعا انت تكون شاد عليه جهاز من اجهزه السون فهو راح اشعار الى السبلت انه يشتغل في درجه الحراره هاي اذا كانت اقل من عدها اذا كان الموضوع انت تدفئه وإذا كان تبريد إذا كانت درجة الحرارة تتجاوز فتح حرارة معينة تقول له خليه يشتغل اوتوماتيك. فهاي الصفحة الأولى هسه مثل ما شفناها. الصفحة الثانية هاي تتيح لك هنا أيضاً من خلال الموبايل أن تضيف دقم لكل الأجهزة الذكية اللي عندك بالبيت. يعني أصبحت هنا هاي الشاشة عندنا مثل كوحدة مركزية تقدر تضيف بها كل الدقم السمارت اللي عندك كبديل للموبايل. يعني احنا بالاجهزه العاديه بنستخدمها اما دا نستخدم الموبايل حتى نشغل الاجهزه ونطفيها او نستخدم المساعدات الصوتيه مثل اليكسا وجوجل جوجل بهاي العمليه هنا هاي الاضافه الحلوه سوت لنا سيستم مشابه للانظمه اللي كنا نستخدمها سابقا ام الوايرات دائما اكو شاشه مركزيه تقدر تشغل وتطفي الاشياء من عندها فهنا ضافوا لك اياها بهاي الـ الـ الـ الواجهه هنا انا آني ضايف أربع اجهزه اللي هي uh بالنسبه لي ضايفها الاشياء اللي, اللي تخص الصاله، يعني انا مسوي هنا اناره مسميها تري، واناره مسميها مون، واناره ايضا مسميها الكيتشن ريمبو الدقمه الرابعه اللي ضايفها هنا أنا اني خالها اللي فتشي شارحه سابقا اللي هو سويت يعني آآ جهاز يفتح الباب لبرا عندي، يعني من طفل او يجي احد ما المفتاح أو شخص أنا أريد أدخل للبيت مباشرة بدون ما أروح أفتح له الباب، مسوي له أني هاي الدقمة. فكنت من خلال الموبايل أو من خلال الألكسا، هسه أصبحت أيضاً عندي متاحة أنه هنا أنا ضفتها حالها من حال بقية الأجهزة. بمجرد أن أضغطها تسحب لسان الباب الخارجي وينفتح, وينفتح ويقدر الشخص يدخل. فهاي الصفحة الثانية هي تقدر أنه تضيف بها الأجهزة الذكية مالتك أيش قد ما كان عددهم راح تقدر تضيفهم كلية هنا أنا. بحيث تستغني عن استخدام الموبايل. خصوصا هاي الفقره كلش مهمه اذا كان ما عندك اليكسا او ما عندك جوجل يعني انت معناته كل مره تريد تشغل جهاز او تطفيه اما تروح تشغله وتطفيه من يمه مثل الاسويتشات العاديه او او تطلع الموبايل هنا لا تقدر من خلال هاي الشاشه راح تقدر تسوي هاي العمليه الشاشه الثالثه اللي هي تخص السيطره على جهاز التبريد او التدفئه اللي انت بالمكان اللي حاط بيه السويتش مالتك طبعا هو انت تقدر تسيطر على اي جهاز تبريد او تدفئه في مكان اخر من البيت، لكن احنا ليش نقول على المكان مالتك؟ كون انه السويتش يحتوي على سنسر للحراره فانت راح تقدر تضبط يعني الصاله هنا عندك ايش قد تريد درجه الحراره مالتها ويشتغل السبلت؟ انت راح تضبطها هنا لان هو راح يتحسس درجه الحراره في المكان اللي مشدود به السويتش وبالتالي انت راح تقدر تخليه امر اوتوماتيك الى السبلت الموجود بنفس الغرفه انه يشتغل وفق هاي الحراره. فتقدر هنا اه اوتوماتيك اني يعني هسه خاله مضبطه على 27 اه تقدر تضبط الحراره من هنا يعني انت تقدر تعلي وتنص الحراره وتخش اللي تريده هسه اني يعني حولته هنا مانيوال وهنا تقدر هاي تعلي وتنصي بيا درجه حراره تريده يشتغل زين واحنا خالي هنا رجعناه على هسه معناته انه اني ضبط على تدفئه فبال27 اذا صارت درجه الحراره اقل من 27 راح ينطي الامر الى السبليت يقول له اشتغل فهي مجموعة الفقرات اللي موجودة بالسويتش جهاز قيم ويستاهل يعني انه فعلا ان يكون اضافة الى مجموعة الاجهزة الذكية اللي عندك بالبيت هاي باختصار كل المعلومات اللي تخصها لو عجبك الفيديو ده دوس لايك وسبسكرايب اوض بالعافية